Один із тих, хто збирає продуктовий набір, тернополянин Владислав Суровий. Хлопець розповів, що ставить у пакунок. Зараз я ставлю гречку і макарони, далі борошно, далі ставлю рис, олію, дамо і зав'язуємо, і ставимо ось тут. Це важливо в цей різв'яний час нагадати людям про чудо, яке здійснилося 2000 років тому, коли прийшов Бог до нас і врятував нас. Тетяна Двійна каже, до такої акції долучається вперше. Це добра справа. Я О, зараз мало людей з займається, тому так. важливо таке потребується. Оскільки є люди, які потребують в цьому. Це не так багато часу займається справді. Допомагає волонтера Молена Басок з Донеччини. Жінка каже, переїхала до Тернополя разом із сім'єю у 2015 році. «Коли почалася війна, ми якийсь час побили там у себе, а потім ну, діти, то треба було тікати, дітей не треба було навчати. Якісь такі набори то давали нам, а тепер я хочу допомогти іншим людям». Загальна вартість продуктів, які передадуть одиноким людям, 40 тисяч гривень, розповів керівник фонду світлореформації Іван Гонтар. За його словами, купили все за гроші благодійників. Хтось допоміг із за кордоном. Ми своїми силами тобто всі по трішку і от, ну, нам вдалося зробити саме такий пакет. Вчилися, щоб їх було більше і він був більш містовніший, але наша ідея – не просто принести пакет. Ми хочемо заспівати колядки, заспівати пісні, привітати їх, тобто, щоб от принести радість. Розвозитимуть пакунки 4 та 5 січня, каже Іван Гонтар. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.